Hej natarki, natarki, skoša rikom natarki, Tarki buli zjelene, a farobcí šalené Tarki buli zelené a farobcí šalené Šancu, sama pújdzeme do tancu Košaru címu do tancu Sama pújdzeme do tancu Szanców stać, a ja będę tancować, kozar budę szanców stać, a ja będę tancować. O dam się nie odam i doma się prijdę. Ja sa vo jej matéri, nie dam. nedám, na lanbočky kuca mala, a na lička maľala, čo pia, čože bože, hore ne Čo uvijášte Bože, netrímala hore, keď po našim dvore kota prají rove. Na dambočky kupca mala, a nadička malára. Čo uvijášte Bože, hore netrímala. Na dambočky kupca mala, a nadička malára. Čo ubia, Na ga počky kupca mala, a na díčka malára, čom výjaše Bože, hore netrýma. Mene, moja Mila Že vítává v na veše. Koli zkaše, obrácaju v pšednička Mene, mene, mene, mene, moja milá Že na Som się ožedil, už me píje, keď dal som sebe prihotový, strý tu voloký je. Z jednej územ ženu píci a s tým druhým, decí, decí, decí a s tým trecím, kia, kia tiskom, na záleží. Z jedným że ženú a s tým druhým, decí, a s kia, kia, tiskom, na záleží.